Mihai Bendeac, eiere suburban la adresa ortodocilor, o manipulare jegoasă, o divinitate cretin, absurd, ne pipe ea. Mihai Bendea care o eiere considerat suburban de mulți dintre fanii, dar îi criticii săi. Vedeta antena unui a în mod grav pe cretinii ortodoi, despre care spune ce sunt dobitoci. Motivul, pentru credința lor în Dumnezeu. <fie> nu sunt tateu. <fie> Din contrănd am studiat cât am putut fizica cuantic. Depresia cu care te de o via m-a împins la întrebări ceuturi. Aceste ce m-au dus, repet, la fizic, istorie, chimie, filozofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului, consider infinitul ca un incontestabil, constant. Dar consider, totodată, orice formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă. În urmarea achilor de după ultimul episod biei de ora, consider ce decizia mea de acum 15 ani de a renunța la religia ortodoxă în care am fost botezat, a fost o decizie bună. Mie mil de credincioii ortodocii. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretin, absurd, venic îmbufnat, oricând gata se pedepseasc, se deabolicui râde de ea, se blesteme genera întregi pentru o grea la cuiva enda dobitoc. Dacă asta ar fi divinitatea, mă pipe ea. Sunt mai bun. Ia transmite ce vreau neapărat în iad, dar e divinitatea, creatorul, punctul incipient, karma lord, ul meu ar fi râs cu lacrimi la acest episod. mi de voi. De teama voastră imaginar vis-a-vis -vis de un Dumnezeu care, în Vechiul Testament, pune o hait de lupi să ucidă niște copii. Eu cred în lucruri simple, nu în religii. Cred în buntate, în milfa de orice fiin, în dreptate. Asta e religia mea. Mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni. Acum, am un singur gând ce mi-a ajut să lupt cu boala asta sinistră numit depresie, să aduc bucurie. Prin profesia mea. Cesar de când metiu Imi am sacrificat totul pentru ea, via, familie, sănătate. Fece iubătii până te omor. Alt Altminteri, mori acum Noapte bun, copii, a scris Mihai Bendeac pe contul de Facebook